So, baru kita beli Hi guys. Cakap. Hi guys Hi guys, ok, Hi guys. okay. okay. okay. Kita ada menu daripada My News. My News Ada banyak promotion bulan November ni Korang boleh dapatkan okay. dengan Beli kat My News Tapi sebelum kita Thank orang please. makan, korang tengok dulu Video ni Isap. What? Isap. Flashback End of Flashback Kita ada Sandwich Egg Mayo Di sini ada uh, chicken slice bun Ada pandan Japanese custard cake Ada spaghetti carbonara chicken slice Pasok air Lipton Milk Tea Brown sugar Kita tuan air dulu Air yang ni Okay Good ke Good. Good Kita buka air dulu Oh yeah, alamat tinggal kamu goncang ayah. Yang tua ayok? Okay? Hei, buat wow, okay satu dua tiga wow, wow, okay dah dah dah. Ah, okay, ya. terima kasih bantu saya. Saya minum dulu, okay? Bismillah. Bilu. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah minum ayah nak. Kuat rasa brown sugar ya. Okey dah Yayah nak makan apa dulu? Nak makan Nak makan mana? Ini Agak-agak dah Dia nak makan Jepang dan Japanese Rasalah kek Kek ni dah tepengit Tadi letak dalam Peti ais Bersama benda alah lain Wow sabar dulu ya, wow. wow Say wow. wow Sabar tinggal potong kan Wow so cute Letak sini dulu lah ya. ha. so, fluffy Yayah Ambil pisau? Hei, eh, siapa-siapa pisau lah. Saya nak rasa dia punya bun ni Okey ayah. Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim. Nak? No. Hmm, Tidak. Adik nak? No. Hmm. No, no, no. Ah, ke, no. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Oh. Well. Yeah. Sabar. One for you. Yeah. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Okey, makan. Okey, inna Tu sedap Gali Dengan rasa kek juga macam ya hmm. Sedap? Sedap Ini good. Good. good Ini makan papayu sedap lah Roti tak nak? Oh ya? Roti tak nak ke? Dia merekau kan Sabar Ada nak? Eh lah macam ni makcik kondor Ek eh, mayu ni kita simpan Kita dah biasa dah makan Okay kita no. makan spageti You want spageti? Spageti rasa sedap no. Makan ni pula no. Why wow, you have to try this This is yummy you know No Eh lepas tu satu, satu kek ni kan kau je makan okay. Ni dah Doktor kata boleh banyak kan Sikit yeah. Dah. Last. Okay? Okay. Makan spageti pula. Bismillah. Hmm. Masin. Kan gaul Tak panah pun di Kaya rasa Kau tak betul eh Sabar Macam mana ya Ayah ni, ni? Mari tengok suka? Ah! Oh bukan lah kau hmm. uh, Dah dah dah tak nak sudah Roti nak? Nak roti Roti telur no, Roti telur Sedap lah roti kosong ni sedap Dah dah yang nang-nangis perut dalam video ni Tak payah yang masuk video tak lah. Roti tu sedap garip Roti canai Roti canai Mana tu? Papa pergi je Esok Esok pagi kita beli Rasa dia creamy-creamy, masin-masin. Tapi masin lah, agak masin sikit. Tapi, makan papan pandai memang sedap lah juga. Air tu pun memang sedap. Uh, sandwich aku malah rasa sebab biasa je kan. Haa, uh, tu jelah. lah. Aku rasa tu sahaja video aku untuk kali ni. Kita rasa-rasa nak ke sos sana Apa pun, jangan lupa untuk tekan butang like. That's... Nak apa? Nak ni. Sekejap. Tekan butang like dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, sekejap tolong subscribe. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton selama ini. Apa see sih guys di next video. Bye-bye. Air ni sedap weh. Makan. Sedap. sedap. Hmm. Okay, kita makanlah sikit ni. Sandwich telur. Favorite kita. Egg mayo. Woohoo! Enak eh, rasa ni? Hidap. Hmm. Takpelah aku makan lagi. Buat yang bagi aku, aku rupiah. Hidup. Aku nak aku minta. Dah, tak ada